Neix el Pacte Nacional per a la Indústria, un gran acord de país transformador per impulsar la indústria Catalunya. Amb més de 150 actuacions i la inversió més gran de la història per afavorir el teixit industrial. Un pacte que transformarà el model productiu ent que el sector industrial arribi al 25% del PIB. avançant cap a una indústria més digitalitzada, innovadora i sostenible que generi ocupació de qualitat, impulsant l’economia verda per fer front a l'emergència climàtica, amb accions destinades a augmentar la competitivitat de les empreses catalanes, afavorint l’atracció de noves inversions i la internacionalització del teixit empresarial. El pacte aposta fermament per la formació dels treballadors i les treballadores. Perquè avui, la indústria equivale a llocs de treball de qualitat per a tot el territori. Pacte Nacional per a la Indústria. Reindustrialitzem Catalunya per transformar el país.